Sorina Matei prezint datele din rechizitoriul DNA, domnul Dragnea Minte. Jurnalista Sorina Matei susține ce Liviu Dragnea Minte în momentul în care spune ce flagrantul împotriva lui Valentin Preda nu a fost pe cazul Teldrum. Jurnalista prezintă rechizitoriul Dna, în care se arată ce Preda avea la el un aparat foto cu documente, nu un dosar cu documente pe strategia DUNI. Domnul Dragnea. Zice acum în direct ce preda, atunci când a fost prins. Avea la el documentele cu strategia adunării subliniere inu documentele Teldrum de pe aparatul foto. Depart, Preda avea lecturi cu Teldrum subliniere inu Dragnea. Nu, domnul Dragnea minte pentru ce toate datele arace Preda avea la el saco sublinierea cu aparatul foto ce conținea documentele Teldrum. Rechizitorul care spune negru pe alb ce preda avea să acco-sublinierea cu aparatul fotosublinierei documente tel drum la el. În jurul orelor 09.25 Autoturismul menționat a staționat în parcarea din fața celei în care funcționează Ministerul Dezvoltării Regionale, din autoturism coborând din culpatul Predariedu cu Valentin, care avea în mânsa cu aparatul foto, la care am făcut referire mai sus. După ce inculpatul predarie duc Valentina coborut din autoturism, au intervenit organele de urmărire penală care după ce s-au legitimat, au procedat la percheziția corporală a inculpatului, asupra ceruia au fost găsite următoarele: o saco subliniere de culoare, o subliniere cu albastru inscripționat pe ambele fețe travel, free, în care se afla un aparat fotomarca Olympus F300 de culoare neagră cu seriale ale 962 503 xo un încrecetor aferent Acestuia, marca Olympus, precum sub e un cablu de date. Arat storina Matei, pe pagina personală de Facebook.